Za podlago, potem povijem. Ja, to. Zdaj, <laughs> <Je, ne gažja. laughs> moram se s polnka, bom povijati. Se vidimo, naslednji mesec pozabila sem. Hej, jaz sem Ana in danes grem v Guda da kuhno, kr leso. No, zdaj vam bom pokazala, kako dobite energijo za tako vožnjo. Snakers ploščice. Tole so moje Snakers ploščice. Preden se jih lotimo, morate oreščke in datljene za nekaj časa namočiti v toplo vodo, zato da se zmehčajo. Tole je seznam sestavin, ki jih potrebujete. Na podlago. Za podlago potrebujete 70 gramov mandljev in 100 gramov brazilskih oreščkov, oboje stresemo v multipraktik. Dodamo še 65 gramov dateljnov, 110 gramov kokosove moke, dve žlici javorjevega siropa in tri žlice kokosovega olja. Zdaj, imamo enotno zmes, jo stresemo v pekač. Glejte samo, da jo s prsti takole fino pritisnemo v dno pekača. To je to. Zdaj nit pa sam še nekaj izkati. Počakajte malo. ta -da! Zdaj lahko pa še tega omažemo. Za drugo plazmik miksamo 100 g rašidovega masla, 65 g dateljnov in 5 žlic manljivega napitka. pa ponovimo vajo odprej, maso enakomirno razporedimo po podlagi, taj sicer ful bolj lepljiva, tako da je fino, če si prste prej navlažimo z vodo. Za tretjo plast potrebujemo 80 g nesoljanih arašidov in naj vam ne bo nerodno prositi za pomoč. Če vam lahko pomagajo jesti, vam lahko pomagajo tudi pri luščenju. Verjetno je bila sama prej Fertig, ampak nam je skupaj uspeli. Rašide zdaj razporedimo po pekaču. Glej nas, kak smo brini. Smo že skoraj pri koncu, samo še veliki finale. Za preliv lahko izberete 100 gramov koli čokolade in jo stopite na vodnim sopari ali pa uporabite mikrovlovno pečico. Dodate 3 žlice kokosovega olja. Dobro premešate in jo prelijete čez ploščice. In jih imamo? Prednik, ko jih moramo samo čez noč pustiti v hladilniku, zato da se strdijo. To je bilo to, smeker z ploščice za hitre nogice. Hvala vsem, ki ste ostali do konca videa. Če želite pa še več mojih videov, pa itak vete, kam morate narediti. Like pa subscribe. Se vidimo naslednji mesec. Čau!